اللہ تعالیٰ سیدنا و مولانا محمد وعالی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترطاب ان تسلی علیہ السلام و سلام علیہ رسول الله رسول اللہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بن نیازہ اپنے حبیوے پاک کے ساتھے مولا اپنے محبوبین, محبوبین کے سر سے،, سے تو ہماری اجسطاؤں کو یا اللہ دیا اس مبارک محفل محبوب محبوب کے سر سے،, سے اپنے محبوبین محبوب کے ذکر کے سر سے اپنے پاک کے ذکر کے سر سے مولا ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے جرموں کو بخش دے مولانا ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے مشائفین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے علماء کی خطاؤں کو معاف فرما دے جمی مومنین مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے یا اللہ ہمیں برکاتے قادریہ چشتیہ اشرفیہ فرما مولا کریم ہم سب کو ہم کی توفیق اطا کر ذوق عبادت اطا کر سیدوں میں لذتے عطا کر یا اللہ ہم سب کو ایمان پر پائے خاتمہ ایمان فرما مولا کریم ہم جب تک جیے جی تیرے محبوب, محبوب کے وفادار آمیر رہے آمیر جب دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب, محبوب کی وفاداری, کی وفاداری پر خاتمہ ہو خاتم مولا کریم کے غلام تیرے محبوب ان سے محبت کرنے والے اس محبل میں حاضر آئے ہیں مولا کریم ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے قبول فرما لے مولا قبول فرما لے جو بیمار ہے انہیں شفا مل جائے جو قرض انہیں قرض سے نجات مل جائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائے جو بے اولاد ہیں وہ صاحب بے اولاد ہو جائے جن, جن بچے بچیوں کے رشتے, رشتے نہیں ہیں مولا فضل فرما دے, بات دے بات انہیں غیب سے رشتے عطا ہو جائے سرکار مرضوں میں آپ کے چہیتوں کی یہ محفل آپ کے غلاموں نے سجائی ہے آمین ان کی محبتوں کو آپ قبول فرما لیں ان کی خدمتوں کو آپ قبول فرما لیں ان کی کوئی حسنس و تمنا نہیں بس اتنی ہے کہ جو محبتیں آپ نے دی ہیں یہ ان کے سینوں میں بھی ان کی نسلوں میں زندہ و قائم رہے ہیں یہی <سؤال> آپ کی یادوں کی محفلیں سجاتے رہے سجاتے رہیں آپ کی ذکروں کی اور یادوں کی محفلیں آپ توجہ فرماتے رہے ان کی زندگیاں یوں ہی آباد و شاد شادی سرکار آپ کے محبوب عالم ربانی وائز الاسانی مولانا احمد رضوان کی یہ محفل ان کے محبتوں کی محفل ان سے محمد کرنے والوں نے سجائی ہے سجائی محفی المحنتیں کی ذکر سنیں خوش ہوئے نظر پیش کی اب ان غلاموں کو مزدوروں کو ان کی مزدوری دینے کا وقت آ گیا ہے سرکار کروں فرما دو یا تراف و سے آئے بے سارے سننی مسلمان خصوصی طور پر برادرانے تریجا سلسل اشتشیا وہ سب بڑی امیدوں سے آتے ہیں بزم اشرفی سجے گی میرے اشرف کا روحانی تصرف ہوگا مولانا محفلوں سے ہمارے دامن بھرے یہ فقیر اشرفی کا آپ کا جانشین آپ کی بارگاہ میں آپ کے سفارش کے لوگ کھڑے ہیں سرکار, سرکار ہمارے پاس کچھ نہیں بس آپ کی نسبت کے سوا آپ نے ہمیشہ نسبتوں کی لاج رکھی ہے اپنے خان کی نسبتوں کی لاج رکھ لے یہ غلام حاضر آ گئے ہیں یقین امید لے کر سرکار ایک نظر اٹھا دو تیری ایک نظر کی بات ہے ان سب کی زندگی کا سوال ہے سرکار کرم کر دو جیسی بھی तो, तो आप تو آپ کا کہلاتے تو آپ ہی کے ہیں غلام تو آپ ہی کے ہیں हो تو آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی زندگی گزارتے ہیں اور یہ غلاموں کا عزم ہے کہ لیا ہے اپنے آپ سے زندگی بھر لیتے رہیں گے اپنے آخاؤں سے آپ کچھتے ہو یہ کرم ہے آپ کا کیا نے اپنے کے وادے نظر مولانا احمد اشرف کو بھیج کر اس علاقے کے مسلمانوں کو نوازنے کے لیے ان کے کی محفل سجائی سرکار وہاں سے یہاں گرم فرما دیتے ہو اطراف و اکناب کے غریب سندی مسلمانوں کا بھلا ہو جاتا ہے ان کی مایوسی زندگیوں کو بہار مل جاتی ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آقا وقت آ گیا ہے نگاہ کرم فرما دیں ان مزدوروں نے تو مزدوری, مزدوری کر لی محنتیں کر لی آمید جشن آمید منا لیا آمید دربار آمید سجا لیا آپ نے آم اپنے ہاتھوں کو آپ کی بارگاہ بار میں پھیلا دیا انگاروں کو بھی مدا کر دو جو مانگے وہ دے دو ان کی تمنا دے دو جو پریشانیاں دور ہو جائے مولانا احمد شرف یہ علم کی بہار اس علاقے میں, میں, میں, میں, میں یہ آپ کے علماء آپ کے غلام ہیں ان کی دستار آپ کے قدموں پر ہیں سرکار اپنے روحانی تصرفات کا سایا اس علاقے کے سارے علماء پر ہمیشہ قائب رکھیں یہ جہاں رہیں ان کے اقبال بلند رہیں جہاں رہے ان کے اقبال میں ہو ان ان ان کے کو مل سلام سرکاری محمود آزاد کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہے کہ بہت سے لوگ صبح سے ہم سے हम کہتے رہے یہ دعا کر دیجئے یہ دعا کر دیجئے میں سنتا رہا اور آپ گواہ ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا جن جن کی دعاؤں لیے کہا ہے جو نہ کہہ سکے سرکار سب پر روشن ہے آج, آج اس بزمِ اشرفی میں اپنے ان غلاموں پر کرم فرما دیجیے ان کی بگڑیاں بے جائیں دل کو قرار مل جائے مایوس آنکھوں کو بہار مل جائے بے رونق زندگی کو زندگی مل جائے سرکار یہ غلام کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگیں گے ان کے مانگنے کی حیثیت کیا ہے آپ کی سخاوت کے سامنے سرکار عطا کر دو یہ یقین سے آپ کی اس محفل میں دربار میں آ گئے ہیں سرکار اپنی سلطانی کر دو ان سب کو نواز دو اپنے کرم سے نواز دو اپنی عطا سے نواز دو جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے جو پریشانیاں لے کر حاضر آئے ہیں <سؤال> ان کی ساری, ساری پریشانیاں, پریشانیاں دور ہو جائے اس سارے علاقے کو ہر آپ نے محفوظ رکھا ہے اور یہ کرم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے ان کی نادادیوں سے ان کی نادادیاں ہو جائیں تو سرکار آف کرتے رہے معاف کر دینا معاف کر دینا بڑی محبت بھی ہے سچ تو یہ ہے کہ آپ نے ان پر کرم فرمایا تو لائے یہ سب کچھ کر سکے یہ تو بنائے ہوئے ہیں آپ کرم کیے ہوئے ہیں آپ کے پالے ہوئے ہیں آپ کے آپ کی کرم بازیوں پر بھی کتا ہے آپ تو سلطان ہو یہ تو بیکاری ہیں آپ کو کرم کرنے والے ہو سرکار اس کو جو بھی کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سب پر کرم فرما دو تاکہ ان کے دلوں کو قرار مل جائے ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں بچوں نے نوجوانوں نے بزرگوں نے ایک دو ماہ سے مولانا حضور عالم ربان حضور مقدور حضور شیخ آزم ہم شبی ہے حضور اعلیٰ حضرت شفی دو تین ماہ سے یہاں کے بزرگوں نے بچوں نے نوجوانوں نے ماں اور بہنوں نے اس کی تیاری میں جوش و عقیدت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ بڑی کوشش ہے محبتوں کو قبول فرما لو قبول فرما لو ان کے حصے کی بھی کنہیں ادا کر دو جو بچوں محنت کر رہے ہیں یہ کمیٹی بنائی ہے یہ جو اس آبادی آپ کے سنی مسلمان یہاں آئے اشرفی غلام یہاں آئے یہ فقیر شفی آپ کی بارگاہ میں یہ انتجا کرتا ہے کہ انہیں ایک ایسا دھڑکتا ہوا حساس دل عطا کر دو جس دل میں ایک دوسرے کے لیے سے محبت ہی محبت ہو ان کے دلوں سے نفرت نکل جائے یہ سب ایک ہو جائیں یہ سب نیک ہو جائیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں یہ غلام ہو جائیں سرکار کرم فرما دو ان کے قلموں پر توجہ ڈال دو ان کے قلموں کی ساری ضرورتوں اور کسافتوں کو صاف کر دو ان کے ذہن و فکر پر توجہ کر دو تاکہ ان کے ذہن و فکر کی ساری گندگیاں صاف ہو جائیں ساپ ساپ ہو کی اچھے اچھے اچھے فکر کے لیے ایسا اپنا بنا لو جس کو اپنا سمجھنے میں آپ کو خوشی محسوس ہو ایسا اپنا بنا لو کہ جب آپ توجہ کرو تو انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ انہیں ایسا بنا دو یہ فیصلہ آج آج آپ کو لینا ہوگا یہ محمود کہتا ہے کہ یہ کرم کرنا ہوگا شلام بنا دو سم سے نکلے کا غلام ہے یہ کا غلام ہے یہ شبیع کو سکون مل جائے ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو جائے ان کے بچوں کے نصیبے کو بلندی مل جائے ان کی عمروں میں برکتیں ہو جائے ان کے بلند ہو بلن بلن جائے, جائے, جائے ان کے نصیب بلند بلن بلن بلن ہو جائے یہ رہیں اقبال کے ساتھ زن زن رہے زن سرکار کرم فرما دو کرم فرما دو نگاہ کرم کر یہ کرم کا وقت ہے غلاموں نے محفل سجالی آپ کا جشن منا لیا محبتوں کا اظہار عقیدتوں کا اظہار خوب خوب کر لیا اب یہ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے کرم کی چوکھٹ پر اپنے حصے کے بھیگ لینے کے لیے سرکار اب دیر کیا ہے میں پھر سچ چکی ہے دربار لگ چکا ہے کرم اٹھا دو سرکار اٹھا دو اٹھا دو ان کے دلوں کو دیکھ لو تمنائی نظروں پر کر دو یہ آپ کے کرم کے طلبگار ہیں آپ کی عطا کے سرکار کیا کمی آ جائے گی آپ تو سخی ابن سخی ہو آپ تو گداؤں کو نوازنے والے ہو اگر ہم گنہ ہیں توجہ اٹھا دو سرکار آپ ہاتھ اٹھا دو گے رب کی بارگاہ میں ہمارے اگر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ تو ہمیں یقین ہے کہ نے اگر رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیا تو لاب کی محبوبیت کے ہم گناگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا آج آپ کے ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے ہمارا ہاتھ تو آپ کی چوکھوں تک اٹھا ہوا ہے آپ ہمارے لیے رب سے بارش فرما دے کہ مولا کریم ہم سب کی خدم دور فرما دے جو, جو پیچینیاں لے کر اس محفل میں آگئے ہیں جب اس محفل سے رخصت ہو تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دو کہ ان کی زبان پر اٹھے کہ میرا تھلکتا دل مطمئن ہو گیا یہ علامت ہے کہ میرے آقاؤں نے ہمیں نواز دیا ہے میرے آقاؤں نے ہمیں نواز دیا ہے جو بھی بکری ہوئی فکریں لے کر آئے ہیں ان کے فکروں کو منزل عطا کر دو جو بے چینیاں لے, چینیا لے کر آئے ہیں ان کے قلبوں کو چین عطا کر دو مقاصد اپنی نگاہِ کرم کو اٹھا دو اس زمین پر آپ کے غلام آپ کے کرم کو آواز دے رہے ہیں کرم, دو کرم رہے ہیں. کر دو ان غلاموں پر یہ آپ کے ہیں یہ جیلانی یہ محبوب آپ کی بارگاہ کا جارو کش آپ کا جانشی یہ تو زمانت بھی ہیں ہیں آپ کی کے جیسے بھی ہیں آپ کے کھاتے ہیں آپ کا پلتے ہیں آپ کے نام پر زندگی گزارتے ہیں آپ کے کرم سے سرکار ہمیشہ نوازا ہے نوازنے کا وقت ہے عطا کر دو میرے اشرف عطا کر دو اشرف عطا کر دو سلطان اشرف عطا کر دو کرم نواز اشرف عطا کر دو گدا نواز اشرف عطا کر دو میرے آقا اشرف یہ علماء کھڑے ہیں کھڑے ہیں آپ کے غلاموں میں اہل بھی ہیں اہل علم بھی ہیں دانشور بھی ہیں بفکرین بھی ہیں ہر قسم کے غلام ہے اور یہ بہار ہے دیکھیں آپ آپ کے غلاموں کی اس وقت میں کچھ نہیں ہے نہ ذہنوں میں کچھ ہے بس کچھ ہے تو آپ کی کا تصور ہے آپ کے در سے ملنے والی تو سرکار آج ہر دل جو امیدیں لے کر یہاں کھڑا ہے اس کو اتنا عطا کر دو کہ وہ نکلے تو آپ کی سخاوت کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے نگاہ کرم کر دو یہ فقیر اشرفی غلاموں سنو یہ فقیر اشرفی کہتا ہے سنو یاد رکھو میرا اشرف وہ اشرف ہے میرا آقا اشرف وہ اشرف ہے کہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز اشرف میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے میرا سخی اشرف وہ اشرف ہے تم تو یقین رکھو اس فقیر اشرفی کا بولتا ہے اس کا یقین بولتا ہے اشرف سے کا چکا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہَا میں بلند کرو اور یا اشرف یا شرف کی صدا لگاؤ یا اشرف یا اشرف یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا شرف آپ نے یا شرف کی صدا لگا دیشرف کی سدا لگا دی ہے یا اشرف کی صدا لگا دی ہے یقین جانو بھی دینے والے اس محبل میں آ جائے آمین بھیگ دینے والے اس محفل میں آ چکے ہیں تو جو بھیگ دینے آئے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ محمود یہ آجیز محمود ارض کرتا ہے کہ یہ آپ کے نور نظر شیخ آزم کا لگایا ہوا چمن ہے یہ ادارہ ہے مدلنا شیخ آزم ان کے نام سے منصوب ہے بڑی بڑیتوں اور بڑے پروگرام کے ساتھ یہ ادارہ لگایا مران گیا, مران گیا اور اس کی اور بھی, بھی ایک بڑی خدمات ہیں یہ علم جو اس علاقے کے, کے ہیں وہ سب وو اسی, اسی مدرسے, مدرسے کے پیداوار ہے یہاں سے علم کی روشنی نکلی ہے محمود اب کی بارگاہ میں کہتا ہے یہ علم سے یہاں سے علم کے نکلنے کا سلسلہ پھر پورے استحقاق کے ساتھ توجہ فرما دے جاری ساری ہو جائے یہ مدرسہ علم کا مینار بن جائے یہاں سے علم کی روشنی پھیلتی تھی پھر پھیلنی شروع ہو جائے اسے تینفی کی اشاعت کا عظیم مرکز بن جائے سرکار کرم فرما دیں اور اس ادارے کو جو تعاون کر رہے ہیں جو معاملین ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو جائے جو کمیٹی کے افراد ایک اچھے حوصلے کے ساتھ اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں ان کے حوصلوں میں بلندی ہو ان کے قدموں میں سبات ہو انہیں برکتیں آتا ہو جائیں سرکار اس مقدومی مشن کی اس ادارے کو فروغ بھی جائے نگاہ کرم فرما دیں میرے پیارے آپ نے صدا لگا دی ہے دینے والے سخی محفل میں آ چکے ہیں اب آپ سر کو جھکا کر اپنی تمنا کو ان آگا کے حضور پیش کرتے جائیے ان شاء مولا تعالیٰ آپ کی تمنا پوری ہوتی جائے سرکار غلاموں کے رخصت ہونے کا وقت گیا ہے کرم فرما دے رہا کہ یہ منظر یہ محفل رب ہمارے نصیب میں پھر لیتے پھر آپ کی محبت ہیں یہ موسم آئے یہ وقت آئے ہم پھر محفلیں سجائے آپ پھر ہم پر یوں ہی کرم فرمائیں سرکار غلاموں کے رخصت ہونے کا وقت گیا ہے یہ غلام چلتے چلتے یہ کہتے جاتے ہیں آقا آپ کی سلطانی سلامت, سلامت رہے, رہے, رہے آپ کا کرم سلامت رہے آپ کی گدا نوازی سلامت آآ آآ رہے آپ کی کرم نوازی نواز سلامت رہے آپ کی اطائی سلامت رہے آپ کا نوازت سلامت رہے اور آقا ہم غلاموں کی غلامی سلامت رہے ہماری محبتیں سلامت رہے ہماری عقیدتیں سلامت رہے ہماری نسبتیں سلامت رہے ہمارا تعلق سلامت رہے یہ رشتے محبت اس کا سفر یوں ہی چلتا رہے زندگی کی آخری سانسوں تک نام الاشرف کا نام شف کی صدا ہماری زبانوں پر ہو ہم اشرف اشرف کہتے رہیں ہم اشرف سے اپنے دامن دامن امید کو بھرتے رہیں یوں ہی ہماری زندگی کا سفر تمام ہو جائے ہم وفاداری اشرف کے ساتھ جیے خاتمہ وفاداری اشرف پر ہو عقیدتوں کے ساتھ زندہ رہیں ان عقیدتوں پر ہمارا خاتمہ ہو بس یوں ہی نبھایا ہے اپ نے اپنے غلاموں کو تو بس یوں ہی نبھائے رکھیے گا یوں ہی کرم فرماتے رہیے گا ہم سے اگر خطائیں ہو جائیں تو بچہ سمجھ کے پاپ کر دیجیے گا آمین سمجھ کے کر گا خطائیں ہو جاتا ہو جاتی ہیں ہیں ہوتی ہمیشہ معاف کیا ہے اگر ان بچوں سے انتظام میں انصرام میں اس کے انعقاد میں کوئی کمی رہ گئی ہو یہ محمود محمود آج عالم ربانی آپ کی بارگاہ میں ان بچوں کی طرف سے معافی مانگتا ہے سرکار آپ کے مہمانوں کی خدمت یا اس کی کمی میں کچھ ہو گیا ہو عالم ربانی ان بزرگوں ان نوجوانوں ان بچوں کو معافی مانگے گی کیا ہے بڑی محبت سے کمیوں کو نظر انداز بس ان کی محبتوں اور خدمتوں کا انہیں انعام نہ فرما دے انہیں انعام نہ فرما دیں آپ قبول کر لیں ان کی خدمتوں کو قبول کر لیں ان کی محنتوں کو قبول کر لیں ان کی محبتوں کو قبول کر لیں سرکار آپ کا دربار یوں سلامت سلامت رہے اور محفل ویو ویو سلامت رہے اور یہ ہم سجاتے رہے کو خوشیوں کے ساتھ گزارتے رہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وال آل آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بنتو صلی علی صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلات و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکم یا نبی اللہ ایک بات میں آپ سے اور کروں گا یہ عرص کی تقریب ہوئی آپ نے یہاں پر عقیدتوں اور محبتوں کا جان پینے آپ یہاں آئے اور خرق بیا خوب پیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مرکز, مرکز کی چھوچھا شریف, شریف جی نے اس کا مرکز مرکزی ادارہ مرکز جامع, جامع اشرف اس نے آپ کے فکروں, فکروں کو محب محبتوں کو اور عقیدوں کا جام پلانے کے لیے ایک رسالہ جامع اشرف کے نام سے جاری کیا ہے جتنے برادران تغییر ہتھ ہیں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں اس رسالے کو حاصل کریں رسالہ لے کر جائیں اس کے ممبر بنیں تاکہ آپ کے فکر و نظریات میں محبت و عقیدت پیدا ہے اس میں اضافہ ہو وہ ہمیشہ محفوظ رہے یہ فقیر ये ये شفی آپ سے کہتا ہے آئیے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں اِلَّا هو... اللَّهُ <سؤال> <اسلام> اِلَّا اللَّهُ الناحو... اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ یا سید الشرف جہانگی دست منزار و ناتوا اے شفیع زمانہ زمانہ مدد دوما درہائے بسترہ زکلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا پسینہ دارت دشمند ہمیشہ پرغم بازگرد دو دارت سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بھاکے خاجہ عثمان حارون بھاکے خاجہ عثمان حارون مدد بنیا معین الدین چشتی مدد بنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی وصل اللہ تعالی علی آخر خلقه محمد وعالی واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ اللہ الا اللہ میں چاہوں گا کہ سارے پرادرانے طریقت اور اہل محبت اس ارس کی ایک دوسرے خمبارک بات دیں اور آپ اس میں گلے گلے گلے اور تیزی سے آپ اضرات اصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تیزی سے اصر کی نماز کیلئے جائیں اصر کی نماز عطا کر لیں اصر کی نماز کا وقت کافی ہو چکا ہے آپ اضرات پر گلتے ہوئے جائیں جہاں جس کو موقع ملے